<laughs> ne znam, bi su to slikao na šoderici ili pred slučenje svog je, je pinič, kada čukam nista u gledu za je poštenjaka. A to je bilo pridno, što je on ušao u gledu zemlju. Ne znam se slikao. on mi je rekao da o pišićima sami mi. Nije on rekao da, ima... da, gleda... da, gleda... da bi, ne znam, moglo to proširiti na njegov šefa, da bude jedan objedinjen i ono, To nije ništo vulgarno, to je naprosto javno nije bubar, nije nikom rekao da je smeće što inače voli reći, ali da, njegov izbor, mislim ja sam govorio o mišićima figurativno on je bio sportaš, dobar, ne vrhonski, ali dobar dakle nema se čovjek čega, inače se ljudi nemaju čega stiljet, tijelo je samo tijelo ali ovo za mišića sam mislio prineseno, ne doslovno. a kako on sve svača i kako je pun nekakvih tiskoba i pomutnji htio se pokazati, super kupač